بسم الله الرحمن الرحيم ما هي أول ثلاثة أسماء لله في سورة الفاتحة؟ الله الرحمن الرحيم وتكررت في سورة الفاتحة اسم الله أيها الأحبة ذكر في القرآن كله 2699 مرة الرحمن ذكر 57 مرة في القرآن الرحيم ذكر 115 مره في القران. مجموع هذه الاسماء الثلاثه في القران كله 2871. ماذا يساوي هذا العدد؟ بالضبط يساوي 99 ضرب 29. 99 عدد اسماء الله الحسنى و29 هو عدد كلمات سوره الفاتحه لا نملك الا ان نقول سبحان الله.